Hello, Hello, Cimeszori vagyok, német nyelvtanár, nyelvi tréner. Nos, röviden szeretném neked bemutatni a legújabb kiadványom, a Hibás 100 hiba, amit ne vagy éppen köves el címmel áldottam meg. Nos, mit találhat -e ebben a könyvben? A könyvemben közel 100 hiba, több száz hibából válogatva, melyeket a legtöbb nyelvtanó elkövet. Több mindegy, hogy kezdő, középhaladó vagy éppen haladó már, hiszen mindenki követhet el hibákat. És azt gondolom, hogy ezektől a hibáktól nem is szabad félni, ezek a hibák csak segítenek a nyelvtanulás igen-igen rögös útján. A száz hiba mellett nyelvtani magyarázatokat is fűztem hozzá, illetve több száz példamondat, több mint 500 példamondat pontosabban található a könyvemben. Mindemellett, ugye ragozási, rendhagyó táblázatokkal spékeltem meg a hibák listáját. A hibák mellé természetesen bónuszok is járnak, ezt az oldalon is majd olvashatod. A cél, egyetlen egy cél van, hogy igazából ha hibázol, akkor tudatosítsd, és onnantól kezdve, hogy minél kevesebb szer hibázz, és a végén természetesen ugye, egy szebb kommunikáció legyen, legyen szó írásról, vagy éppen olvasásról. Ami nagyon fontos, hogy a kommunikációdat is így tudod majd erősíteni, hogyha egyre kevesebb hibát vétesz, főképp, ha értelemzavarol a hibád. Ami például belekerült a könyvembe, egy-két például csak kiragadva tényleg az érdekesség kedvéért, mikor használjuk a Müszent, mikor a Zollent? Mikor használjuk inkább a Hollenigét, és mikor a Bringent? Van-e olyan, hogy Kindern, vagy csak Kinder? Van-e Mér és Mérere? Mi a különbség a zain és az Ezgép között? Mikor mondod azt, hogy mőgen, mikor, hogy mág, mikor, hogy mögte, mikor, hogy mochte, és mikor használod a gemostot? Mikor használnád a mászócskát, mikor a dermán főnevet, mikor jön be a mencs, a mencsen és a lojte? Nos, ha úgy gondolod, hogy ettől már neked is felfortozat vizet, akkor inkább minél előbb bahagyom, és rendeld meg még ma, hiszen ezt a 100 hibát garantálom, hogy te is elköveted, amivel nincs is gond, csak innentől kezdve, Próbálj meg leginkább arra fókuszálni, hogy ne kövesd el, hiszen tudod, hibázni lehet egy bizonyos ideig, hibáz velem.